Щодо збірної, то там ще більш-менш ситуація така не критична, скажімо, є певний календар, є певне фінансування, і все-таки, можливо, наша збірна, яка буде складатися, наразі вже іншого виходу немає, лише з гравців, які працевлаштувалися в Білорусі, в Польщі і дехто в Росії, з нею більш-менш ситуація ще нормальна. І, як з'ясувалося, напряму, національний чемпіонат, тобто його відсутність або те, що він відбувається, не стосується участі команд молодіжної, юнацької і національної в своїх змаганнях. Тобто раніше існувала думка, якщо не проведеться чемпіонат, то і молодіжну, юнацьку, і основну національну команду не допустять до міжнародних змагань. Насправді, це трішки по-іншому. Там немає прямої залежності. Одна людина, який вже зараз з нами немає, сказала у 2007 році, що якщо ми вилетєші з вищого дивізіону одразу не війдемо в Японії, в 2008 ми вже не війдемо у вищий дивізіон ніколи. І на жаль, це просто зараз справджується, так воно і є. Тобто, вже зараз не стоїть питання увійти в вищий дивізіон. Це питання, на яке, в принципі, також дуже довго ми не могли собі відповісти. Тобто, ті, хто е, керував хокеєм, і ті, хто кому хокей байдужий, чи справді потрібно нам бути в вищому дивізіоні? Чи можливо нам зібрати команду, обкатати її у першому дивізіоні, нікуди не прагнути і е, е, от е, скласти, довіряти молодим триматися на середнячковому рівні у першому дивізіоні за замість того, щоб пнутися постійно у вищий, і нас там просто ну, ніхто не сприймав, як серйозні суперники, викидали б у перший дивізіон щоразу, і сенсу б цього не було. Отак от воно все заплуталося, насправді, ці великі, кардинальні, стратегічні помилки керівництва українського хокею склалися от в той результат, що ми зараз маємо. спортивне відео.